السلام عليكم ازيكم يا جونسين تعالوا نتكلم مع بعض في حاجه جديده من اسئله انترفيو وهي حاجات او هي من سؤال انترفيو هو بديك حاجه مهمه كمهندس موقع انا كمهندس ازاي بستلم حداد العمود انا دلوقتي جه الحداد قال لي هندسه تعالى استلم مني حداده العمود او عنده اي استفسار عن عن الحداده في العمود تعالى نتكلم عليها بخطوات خطوات، كذا خطوة كده بنركز فيهم واحنا نزلنا ستيل. أول حاجة ودي حاجة بديهية أنا لازم أبقى مذاكر اللوحة، عارف عدد الكائنات في المتر أو عدد الكائنات في العمود، عارف عدد الأسياخ في العمود كام، وعارف الفوي، عارف الحديد ده أنا عندي كام سيخ وقطر كام. دي من الحاجات المهمة. برضه ببقى أبعاد العمود اللي معايا المفروض إن أنا أنزل أستلم ده العمود مثلا إفترضنا قاف واحد ده أبعاده كام؟ لو إفترضنا مثلا العمود ده في الخرسانة هو 30 في 80 يبقى أنا في دماغي بحسبها كده بشيل كفر خرسانة 2.5 من الجنبين يعني بشيل كفر خرساني 5 سنتي فأنا بعرف إن أنا نازل أنزل أستلم حديد 25 في 75 يعني ال في 80 خرسانة أبقى معايا 25 في 75 ده في الحديد. برضه ببص على السيخ الأسياخ والأقطار، افتراضنا مثلا أنا عندي 20 سيخ، أبص لـ 20 بتوعي الموجودين، أبص إذا كانوا مرصين بنفس الرصة اللي أنا محتاجها ولا لأ، الرصة الصح بتاعتهم ولا لأ. ببص على حاجة تانية القطر، قطر 16 ولا قطر اللي موجود عندي ده. بشوف طول السيخ. افتراضنا مثلا أنا في الدور الثاني. فأنا عايز أشوف طول السيخ معايا الحداد ده مفروض يعمله كام؟ طول السيخ ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن ثلاث حاجات معاك. ارتفاع الدور ودخانه السقف وطول الاشاره. طيب طول الاشاره دي لها حاجتين يا اما تبقى 1 متر او 65 الفوي. يجي واحد يقول لا يا باشمهندس ما كلها 1 متر، لا الكلام ده مش صح. ده الاشاره بتبقى يا اما 1 متر يا اما 65 انا واحده فيهم اكبر؟ احسبها ازاي وستين فويد؟ افترضنا مثلا ان انا شغال بسيخ 16. هاجي اقول ايه؟ اقول 65 ضرب 1.6 هتديني متر و سنتي يبقى يبقى طلع معايا هنا ايه؟ يبقى انا لا هشتغل على 104. مش هشتغل على المتر. تمام؟ في قطر تاني مثلا قطر 8 ولا حاجه هلاقي انه السيخ عندي اقل من لما اجي اضرب 65 الفاي هلاقي ان هي اقل من المتر فهاخد المتر. طيب دي حاجه معانا باجي ابص على التكريب. حد عارف التكريب؟ حد سمع التكريب إيه هو? زي ما احنا قلنا في الدور الثاني انا عندي العمود قطاع الخرساني بيصغر حوالي كل ثلاثه كل ثلاث ادوار بلاقي ايه ان انا صغرت القطاع بتاع العمود. ده هو مثلا 30 في 80 ممكن ابقى يبقى إيه معاه بقى 25 في 70 مثلا او او 20 في 70 مثلا فانا عندي حاجه اسمها التكريب، التكريب هي بتبقى واحد لسته بتبقى ايه؟ المسافه دي بتبقى واحد لسته. سوي لي كده معايا. مين تقل عندك يعني؟ خد من ده التكريب يا باشمهندس اللي هو العمود السيخ ده بدل ما كان يمشي دغري لا بياخد ميل واحد لسته دي السته ودي الواحد ده ليه؟ عشان انا قطاع العمود صغر معايا فببدا اعمل حاجه اسمها التكريب طيب عندك حاجه اسم ادي آه مثلا ادي آه التكريب بقى صوره اوضح التكريب. ده مثلا العمود الوسطاني، ده العمود اللي في نص المبنى مثلا، بلاقي ان هو بدأ يكرر مع عدد عمود ماشي، عدل السيخ ماشي وبعد كده اتكرر بواحد لستة وبقى كده. طيب لو أنا عندي عمود طرفي مع الطرف على حدود المبنى مثلا، عدد السيخ ماشي حوالي يعتبر ماشي عدل وخدت كيرف صغير، وآجي جوه ايه هو اللي خد الكيرف الأكبر. معايا؟ ده شكل توضيحي ل... اللي هو العمود الداخلي او العمود اللي في نص المبنى مثلا بتلاقي ان هنا ايه داخل معاك وادي هنا ايه تلاقي كله ايه عامله تكريب. في حاجه اسالك يتم تكريب اللي هي التحضير او تخسيس الاعمده قبل وضع حديد السقف وبميول واحد افقي وسته راسي. الصوره اللي معايا دي صوره ايه الفلات سلاب. طيب عندك حاجه بعد كده اسمها ايه؟ اسمها الكارنك. ايه الكارنك دي المفروض يا باشمهندس انا لما اجي اركب سيخ مثلا الدور الثالث على على اثبتها الأش... في الاشائر بتاعه الدور الثاني انا كده عندي السيخ يبقى جنب الس... جنب الاشاره فاختروا حاجه اسمها الكارنك وهي ان انا بقى اعمل زي ما انا عملنا في ال... في التكريب بعمل هنا في الكارنك بس اعملهاش واحد بس تبقى حاجه بسيطه يعني بص ادي السيخ ده ماشي بقوم ايه مديله ميل بسيط طالع اللي هو بقى ايه فوق السيخ اللي طالع فوق السيخ بتاع الاشاره ادي سيخ الاشاره الحركه دي عملتها او ما عملتهاش الاثنين صح بس طبعا يفضل ان انا اعمل الكارماك ده العمود بتاعي زي ده, ده الاشاره وادي العمود بتاع الحديد ادي امامير السيخ معدين فوق الاشاره ده ده الاصح طيب اجي اجي بص على حاجه ثانيه الكانات باجي ابص على الكانات بتاعي على الكانات مديني كام في المتر انا عندي 10 كانات في المتر اجي اعد الكانات 10 في المتر ولا فعلا ولا ابص على مكان تكسيف الكانات هو راجل مكثف الكنات دي ولا لا؟ طب انا بكثف الكنات فين؟ الناس تيجي تقول لك نص متر تحت نص متر فوق. طبعا الكلام ده مش صح. ايه ايه بقى ايه؟ الكود ما بقولش كده، الكود مديني ثلاث حالات للموضوع ده. الكود قال لي مثلا لو انت عندك يا اما تبقى نص متر الاكبر من النص متر او الطول على سته، طول عمود على سته او البعد الاكبر للعمود. ده مثلا ان انا عندي عمود مثلا ااا إيه اه 5.5 ارتفاع وطول في عرض اه متر. بالتالي بقى نص متر معايا مش نافع. ااا إيه بقت نص متر معايا مش نافع. طيب عندك الحاجة الثانية قال طول العمود على 6، 5.5 تيجي تحسب ال 5.5 معلش ده أنا بس بزورها. خمسة 5.5 على 6 هتديك 90 فأنا عندي بقى 90، أجي أجرب الاقتراح الثالث اللي هو بيقول متر على متر لو بيقول لك طول طول متر والعرض متر لا يبقى متر ومتر. يبقى انا اختار المتر ده اختار الاكبر من ثلاثه يعني انا هختار الاكبر من نص او الاكبر من الطول على ستة او البعد الاكبر للعمود اقوى راح فهمه ولا طيب برضو بالحاجات دي انا ان انا ايه اقفل كانه بلاحظ ان قفل الكنب عكس بعض، لازم يكونوا متبادلين، ادي ده قفل كانة هنا، القفل الثاني حطه الناحية الثانية، ده هتلاقيه حطه هنا، ده هتحطه حطه هنا، طيب. دي حاجة معايا كمان. طيب، حد عارف أنا ليه بستخدم الكنب دي؟ ده عمود، ليه أنا بحط فيه كنات. ده مش مش سؤال بيتكرر كتير في الانترفيو يا باشمهندسين. قال لك أنا بستخدم الكنات عشان تمنع حدوث البكلنج الانبعاج معايا في العمود ما حصلش معايا باكلينج في العمود دي حاجه الحاجه الثانيه المحافظه على شكل العمود انا محافظ على شكل العمود اللي هو ايه يفضل العمود يبقى يفضل الاسياخ ديت مرصوصه معايا بنفس الشكل حاجه كمان بان معايا حركه الاسياخ الرأسية اثناء الصب وانا بصب بصب ضغط الخرسانه هيخلي الاسياخ ديت بدل ما هي محطوطين مستقيمه كده الاقي السيخ ده ايه بدأ يمين معايا كده وده يد... كلهم دخلوا ببعض أنا مش مربطه بكانات بسكر باط. طيب برضو عندك الكنات بتحمل بتحمل قوة القص الشير الناتج على العمود. وبتحمل جزء من قوة الرأسيه على العمود. وبرضو اثناء الصب بتمنع معايا حدوث نهار المفاجئة. لو اتخيل انا مش مربط الاسياخ دي وبصب. ممكن تلاقي العمود فجأة نهار منك. برضه في حاجة عن تكثيف الكنات، أنا ليه بكثف الكنات تحت وفوق مثلا؟ عشان المباني دي يا باشمهندس لان بتتعرض لاهتزاز أول حاجة بتت... أول حاجة بتتأثر بيها هي الأعمدة. لما يحصل اهتزاز أو زلزال العمود هو أول واحد بتأثر معايا. وأول حاجة بتأثر في العمود هي القسم العلوي والقسم السفلي اللي هو رابط السقف ورابط الأرضية. فأنا عشان كده إيه بزود الكنات تحت وفوق. طيب بعد ما خلاص خلصت الكنات واتاكدت منها واخترنا شفنا واختار اه اختار تكسيف الكنات فين؟ وشفنا اتاكدنا من كيف? بالقفل باجي بتاكد من البسكوت. البسكوت ده جزء مهم معايا يا باشمهندس. لازم الاقيه حاطط بسكوت عشان يحافظ على الكبر الخرساني بتاعي اللي هو 2.5 كنا وضحنا احنا البسكوت في الفيديوهات قبل كده. برضو بتاكد ان هو رابط سلك رباط، سلك الرباط ده بتاكد ان هو عامله بين كل سيخ وكان، كل سيخ وكان مربوطين، يعني هنا المفروض يبقى فيه هنا سلك رباط برضه كمان. بين كل سيخ وكان بربط بعمل سلك رباط. اخر حاجه معايا هي النظافه اللي انا بتاكد منها قبل الصب. نظافة أرضية العمود يعني هنا ده لازم تبقى نظيف ما فيهاش ما فيهاش أي حاجة ما ينفعش يبقى فيها تراب ولا أي حاجة ده بتأكد منها ليه طيب أنا بتأكد ليه النظافة دي مهمة؟ عشان يحصل معايا اتصال كويس أوصل لأعلى درجة اتصال بين الخرسانة القديمة والخرسانة الجديدة ده كده بشكل أنا وضحت لك إزاي تستلم نجارة إزاي تستلم حدادة العمود أتمنى أكون عرفت أوصل لك حاجة تعرف تستلم بيها الحدادة شكرا.